Hei! Tämän videon aiheena on elinkaariajattelu ja kiertotalous, ja minun nimi on Suvi Niemikape. Oot Olet ehkä kuullut molemmat sanat aikaisemmin, eli elinkaariajattelu ja kiertotalous ei välttämättä ole sulle ihan uusia käsitteitä, mutta katsotaan vähän tarkemmin, mitä ne tarkoittaa ja mitä ne pitää sisällään. Elinkaariajattelun perusidea on hyvin yksinkertainen. Siinä ajatellaan, että tuotteen ympäristövaikutukset tulisi ottaa huomioon ihan sieltä valmistuksesta siihen, kun tuote poistetaan käytöstä. Eli toisin sanottuna pyrittäisiin ottaa huomioon kaikki ne asiat, jotka aiheuttavat ympäristövaikutuksia, jotka ei välttämättä liity siihen itse tuotteen käyttämiseen. Tuotteen elinkaaren aikana aiheuttamia ympäristövaikutuksiin voidaan arvioida monella eri tapaa. On olemassa erilaisia mittareita ja jälkiä ja muita. Katsotaan niitä vähän tarkemmin toisessa videossa. Tässä tutustutaan vaan ihan tähän perusideaan. Elinkaariajattelussa voidaan lähteä ihan siitä, että mitä on ollut sen tuotteen raaka-aineiden, hankinnan, jalostuksen ja kuljetuksen ympäristövaikutukset. Eli toisin sanottuna, mitä kaikkia raaka-aineita siitä tuotteesta löytyy ja mitkä on ne ympäristövaikutukset, joita niihin raaka-aineen hankintoihin liittyy. Me eletään globalisoituneessa maailmassa. Asiat on lähempänä toisiaan kuin ennen. Ihmiset, tavarat, palvelut, innovaatiot liikkuvat ja näin myös tuotteet liikkuvat ympäri maapalloa. Ja varsinkin esimerkiksi toi kuljetusosuus on kasvanut, elikkä tuotteita kuljetetaan paljon ympäriinsä ja niillä on tietenkin aina erilaiset ympäristövaikutukset. Jos miettii vaikka, että tuotetta kuljetetaan laivoilla, junilla, lentokoneilla, niin niihin kaikkiin liittyy erilaisia ympäristövaikutuksia. No sit kun ne raaka-aineet on saatu hankittua, niitä on ehkä jalostettu, niitä on kuljeteltu, voi olla, että rakennetaan jotain osia siihen tuotteeseen, kuljetetaan niitä edelleen. Voi olla, että itse tuote kasataan jossain ihan muualla. Elikkä ennen tuotteen valmistustakin, niin voi olla, että raaka-aineet on matkustaneet ympäri maailmaa useita kertoja. Tuotteet valmistetaan ja tuotteen valmistuksiin. Liittyy aina erilaisia ympäristövaikutuksia, päästöjä esimerkiksi. Ja sitten vielä nämä tuotteet kuljetetaan jonnekin jossa käydään kauppaa ja sitten kuluttaja ostaa tuotteen ja käyttää tuotetta. Aina tuotteen käytöstä ei aiheudu ympäristövaikutuksia. Voi olla, että se on itse käytön aikana hyvin ympäristöneutraali, mutta toiset tuotteet on taas sitten että käytön aikana syntyy paljon ympäristövaikutuksia, kutenpa vaikka henkilöauto. Sillä on paljon ympäristövaikutuksia jo ihan sen käyttöelämänsä aikana. Elinkaariajatteluun kuuluu sitten totta kai sen tuotteen käsittely sen käytön jälkeen. Eli jos se tuote vaikka päätyy jätteeksi, eli ei hyödynnettäväksi materiaaksi, niin mitä ympäristövaikutuksia sillä on. Jos tuote kierrätetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia sillä on. Eli tässä tosiaan elinkaaressa otetaan huomioon koko se elinkaari, ei pelkästään sitä käyttövaihetta. No toisessa luennossa tosiaan tarkemmin katsotaan, minkälaisia mittareita ja mitä asioita me siitä tuotteesta voidaan mitata, minkälaisia ympäristövaikutuksia, ja perehdytään niihin sitten tarkemmin. No sitten sellainen termi kuin kiertotalous. Ja tämä on nimenomaan talouspuolelta lähtenyt käsite, jossa keskiössä on idea siitä, että talous toimisi niin, että materiaa kulutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti, resurssitehokkaasti, ja jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Tähän kuuluu siis idea siitä, että raaka-aineet ja materiaalit pysyisivät siellä talouden kierrossa mahdollisimman pitkään niin, että niiden arvo säilyy, ja ne vaikutukset ympäristöön ei ole niin dramaattiset kuin meidän perinteisessä kulutusmallissa. Kiertotaloudessa korostuu yhä enemmän palveluiden ostaminen, Tuotteiden ostamisen sijaan ja myös tämmöinen jakamistalous, eli missä tuotteita jaetaan ilman, että niitä tuotetaan varsinaisesti lisää. Se, että mentäisi yhä enemmän siihen suuntaan, että talous olisi palveluista riippuvaista, vähentäisi esimerkiksi raaka-aineiden ja materiaalin tarvetta. Eli talous voisi pyöriä, ihmisten pitää ostaa asioita, jotta meidän talous pyörii, näin se vaan on. Mutta ihmiset eivät enää ostaisi tavaroita niin paljon, vaan sen sijaan palveluita. Toki kaikki ympäristöystävällisyys ja esimerkiksi kierrättäminen kuuluu tähän kiertotalouden ajatusmalliin, mutta kiertotalous ei ole synonyymi sanalle kierrätys vaan kiertotaloudessa se ideologia on paljon laajempi, eli palveluiden kuluttaminen tuotteiden sijaan ja sitten sellainen resurssitehokkuus materiaalien käytössä. Mistä tämä kiertotalouden idea on lähtenyt, niin se on lähtenyt ihan siitä havainnosta, että meillä ei ole loputtomasti niitä ympäristöresursseja luonnonvaroja käytettävissä. Eli muistatte, tämä maapallon rajallinen elinympäristö ja raaka-aineita ei riitä loputtomiin ja se, että on kulutettu niin paljon ja tuotettu niin paljon tuotteita, meillä on massakulutuskulttuuri, niin se näkyy jo meidän ympäristössä tällä hetkellä niin, että raaka-aineita on käytetty liikaa ja niin esimerkiksi, että meidän ilmasto on muuttumassa. No tuotteet, jos puhutaan ihan tämmöisistä materiaalisista tuotteista, käsin kosketeltavista fyysisistä asioista, niin ne on tehty raaka-aineista, erilaista raaka-aineista. Tässä kuvassa nyt näkyy puuvillaa, jota sullakin luultavasti tällä hetkellä on jossain muodossa päälläsi. Raaka-aineita tulee lisää koko ajan, jos ne on uusiutuvia raaka-aineita, tai sitten ne on uusiutumattomia, jolloin niiden varat on rajoitetut, ja silloin tietenkin niitä pyritään kierrättämään mahdollisimman paljon. Nyt, jos me mietitään elinkaariajattelua ja kiertotaloutta, niin kun sitä raaka-ainetta otetaan käyttöön, niin jo siinä vaiheessa pitäisi miettiä sitä, että kuinka se voidaan sitten käyttää uudelleen raaka-aineena kenties johonkin toiseen tuotteeseen, niin että se ei vaan sitten päädy jätteeksi tällaiseksi, mitä ei voida hyödyntää. Nyt jos mietitään vaikka puuvillaa, niin puuvillasta valmistetaan loppuviimeksi tekstiilejä, vaatteita. Ja sitten kun ne on käytetty, eli ne poistetaan käytöstä, niin sitten on hirveän oleellista, että niitä voitaisiin hyödyntää jotenkin sen varsinaisen käytön jälkeen. No nyt esimerkiksi jos miettii tekstiilejä, niin tekstiilejä voidaan uusio käyttää monellakin tapaa. Ihan siis nykyään saa vaatteitakin kierrätyspuuvillasta, eli puuvillasta, joka on tehty jo käytetystä puuvillamateriaalista. materiaalista. Sitä ei loputtomiin tietenkään voi tehdä. Se käsittely aina huonontaa sitä kuitua jonkun verran, mutta puuvillasta tämmöistä jo saatavilla. Sitten jos puhutaan synteettisistä tekstiileistä, niin niitä voi kierrättää vielä pikkasen paremmin usein. Eli niiden ominaisuudet ei heikkene siinä matkalla niin paljon. Teillä löytyy tuolta tehtävistä yksi tehtävä, missä kerrotaan, kuinka muovipulloista voidaan tehdä vaatteita. Eli kuinka tämmöisestä jätemuovista voidaan tehdä tekstiiliä. Eli tämä nyt eräs esimerkki siitä, että tuotteita voidaan uusiokäyttää, kierrättää ja tavoite on se, että raaka-aineita luonnosta tarvitsisi mahdollisimman vähän. Sitten jos miettii tuotteiden valmistusta tuotantoa, niin sillä on paljon erilaisia ympäristövaikutuksia. Jos nyt mietitään sitä elinkaariajattelumallia, niin pitäisi ottaa huomioon ne ympäristövaikutukset siinä tuotantovaiheessa. Ja tähän nyt, jos me mietitään vaikka puuvillaa, niin siinä on paljon erilaisia käsittelyvaiheita. Se putsataan se puuvillakuitu, mikä sieltä pellolta saadaan, se kammataan, harjataan, se värjätään, käsitellään, siinä on paljon kemikaaleja, mitkä liittyy siihen. sitten myöhemmin, kun se tehdään, valmistetaan, siihen tarvii paljon sähköä, tulee päästöjä ja joka vaiheessa tämä kuljettelu maapallolla paikasta toiseen vie paljon ympäristöresursseja. Eli nämä on kaikki tämmöisiä asioita, jotka usein on näkymättömiä kuluttajalle. Elinkaariajattelussa sitten, jos me mietitään, että meillä on sitten se varsinainen tuote, jota käytetään, tietenkin tavoite olisi se, että tuote olisi käyttökelpoinen mahdollisimman pitkään, eli vältettäisiin tällaista kertakäyttökulttuuria. Nyt esimerkiksi tekstiiliteollisuus ja ihmisten tapa hoitaa vaatetuksensa on mennyt kestävän kehityksen kannalta pikkaseen huolestuttavaan suuntaan, koska vaatteet on hirveän halpoja, ne on hyvin tällaisia kertakäyttöiseen suuntaan menneitä, eli ostetaan halvalla, pidetään vähän aikaa, heitetään pois. Tuotteet eivät itseasiassa kestäkään nykyään niin pitkään, niitä ei ole tehty välttämättä kestämään pitkään. Tämä on ihan kapitalistisen markkinatalouden yksi strategia. Ihmiset ostavat enemmän, kun ne sukkahousut eivät kestä niin pitkään. Mutta kestävän kehityksen idean kannalta me ymmärretään, että tällainen talousmalli on kestämätön, kun ajatellaan meidän luonnonvaroja. Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen siinä varsinaisessa tarkoituksessa, mihin se on tehty, niin se voidaan kierrättää tai uudelleen käyttää. Kierrätys, (recycling) siinä se idea on se, että se materia, mikä on tavallaan jo luokiteltu käyttökelvottomaksi, se on luokiteltu jätteeksi, niin sitä palautetaan uudelleen käyttöön jollakin tavalla. Se ei ole kuitenkaan esimerkiksi jätteen käyttöä energiana, se on sitten eri asia. Elikkä jätettähän muovijätettä esimerkiksi voidaan polttaa ja siitä voidaan saada energiaa, se ei ole kierrätystä. Mutta jos siitä otetaan ne materiaalit ja muokataan niitä uudestaan vaikkapa johonkin toiseen tuotteeseen, niin se on kierrätystä. Mikä kierrätyksen tavoite, niin on tietenkin se, että se vähentää sitä luonnosta tarvittavien raaka-aineiden määrää. Ja joidenkin raaka-aineiden suhteen se on hirveän tärkeetä, jos me mietitään vaikka alumiinia, niin ei sitä bauksiittia nyt ihan loputtomiin pysty tuolta luonnosta louhimaan, vaan on erittäin mielekästä kerätä käytetty alumiini ja käyttää uudelleen. No sitten uudelleen käytössä reusing, reuse englanniksi, niin se tarkoittaa sitä, että se tuote itsessään pyritään käyttämään uudestaan siihen samaan tarkoitukseen, mihin se on tehty. Esimerkiksi jos sulla nyt on jotain, joku vanha lipasto vaikka, niin sä voit pistää sen eteenpäin, sä voit myydä sen, sä voit viedä sen kirpputorille. Jos sulla on vaatteita, joita sä et käytä, niin ehkä joku voi pienellä tuunauksella saada niistä itselleen hyviä vaatteita. Eli se on tän käyttämisen idea. Usein tästä kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä ja sitten vielä korjaamisesta puhutaan kolmen R:n sääntönä, eli repair, reuse and recycle, joka kuvaa oikeastaan kiertotalouden idea kauhean hyvin, eli millä keinoilla me saataisiin talous pyörimään mahdollisimman vähän niiden uusien tuotteiden tuottamisen ympärillä. Nyt sitten sanalla jäte on monenlaisia merkityksiä. Jätteellä voitaisiin tarkoittaa sellaista materiaa, jota ei voida enää hyödyntää kierrättämällä tai uudelleen käyttämällä jalostamalla, eli se olisi kaikin puolin hyödytöntä. Kyllä nyt puhekielessä sitten me puhutaan esimerkiksi jätteiden lajittelusta, kun me tarkoitetaan sitä, että me pistetään lasi eri astiaan kuin metalli. Silloinhan ne ei varsinaisesti ole jätettä, vaan ne on raaka-ainetta siinä. Kierrätyksessä. Ne on hetkellisesti jätettä, kunnes ne sitten kierrätetään ja päätyvät raaka-aineeksi uuteen tuotteeseen. Loppusijoitus. Tässä kuvassa esimerkiksi näkyy elektroniikkajätettä jollain kaatopaikalla. Kaatopaikat siis perinteisesti paikkoja, jonne ihmiset ovat dumpanneet, heittäneet, kuljettaneet jätteitään. Nykyään kaatopaikat, jätteenkäsittelykeskukset, niin kuin nykyään niistä puhutaan, ovat aika kehittyneitä sillä tavalla, että kierrätys on siellä aika helppoa. Ja esimerkiksi biojätä kerätään tehokkaasti talteen ja metalli saadaan erikseen. Ihmiset ovat alkaneet jo yksityistalouksissakin kierrättämään paljon enemmän. Nyt kuitenkin esimerkiksi tämä elektroniikkajäte, mitä tässä kuvassakin näkyy, niin on suuri ongelma globaalisti tällä hetkellä. Elektroniikkaa ei kierrätetä vielä täysin. Suomessa voit olla aika varma, että kun viet vanhan puhelimen liikkeeseen, niin että se puretaan osiin ja se kierrätetään suhteellisen asianmukaisesti mutta kyllä eurooppalaiset valtiot on saaneet sakkoja ihan viimekin vuosina siitä, että tällaista elektroniikkaromua kuljetetaan köyhimille alueille. On katsottu, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa kierrättää ja se on viety ehkä vähän epäinhimillisiin olosuhteisiin sitten purettavaksi. Voi myös olla, että on haluttu välttää paikallista lainsäädäntöä ja viety se elektroniikka tosiaan purettavaksi olosuhteisiin, missä ei ole esimerkiksi ympäristölainsäädäntö niin tiukka ja sitten on saatu halvalla ostettua taas sitä kiertettyä materiaalia. Nyt vielä yksi käsite, joka lienee sinulle jo tuttu, ainakin mediasta, eli jakamistalous sharing economy. Ja jakamistalous tarkoittaa sitä, jossa ihmiset, kuluttajat tarjoavat palveluita, tuotteita toisille ihmisille niin, että esimerkiksi vuokraa tai lainaa sitä tuotetta. Eli jakamistaloudessa ei keskitytä siihen perinteiseen omistamiseen, vaan nimenomaan lainaamiseen ja vuokraamiseen. Ja tässä symbolina sekin ehkä sulle tuttu merkki, eli Airbnb joka Suomessakin on ottanut aika vahvasti jalansia viime aikoina. Eli Airbnbissä idea on se, että omaa asuntoa vuokrataan satunnaisesti muille ihmisille, matkailijoille, kelle tahansa. Ja alun perin idea on lähtenyt siitä, että, että se on tosiaan omaa asuntoa voi vuokrata silloin, kun siellä ei itse ole paikalla, mutta nykyään Airbnb on toki ihan ammattilaistenkin väline vuokrata kohteitaan markkinoilla. Jakamistaloudessa on siis se idea, että tiettyä tuotetta voi jakaa, sitä voi vuokrata ja näin ollen se käyttöaste saadaan suuremmaksi. Eli tavallaan sen tuotteen käyttöä tehostetaan huomattavasti. Ja nyt jos miettii tämmöisiä isoja jakamistaloustoimijoita, niin Airbnb on. Esimerkki siitä, Uber on toinen, joka nyt sai vihdoin luvan Suomeen tulla. Ja nä on nyt kaksi heti semmoista esimerkkiä, jotka toki herättää tunteita kansalaisissa, koska ne uhkaa perinteisten mallien toteutumista. Jos miettii vaikka Airbnbitä, niin kyllä siinä on saattanut hotelleilla kysyntä hieman vähentyä, ainakin joillakin alueilla. Toki sitten voidaan väittää, että Airbnb vaan lisää esimerkiksi kotimaan matkailua Suomessa paljon, koska vaikkapa lapsiperheiden on mahdollista päästä halvalla toiseen kaupunkiin asumaan hetkeksi. Nyt jakamistaloudessa on varmasti tapahtunut muutosta ihmisten asenteista paljon viime vuosina. Oletetaan, että nuoret ihmiset ovat avoimempia tälle jakamistalouden idealle ja herkemmin lainaavat ja vuokraavat myös näitä jakamistalouden palveluita kuin ehkä sitten vanhemmat sukupolvet. Nyt aina kun systeemit muuttuvat, niin siihen liittyy tietynlaista kipuilua ja siihen voi liittyä epäkohtia ja muuta. Ja nyt jos vaikka miettii Uberiä ja Suomessa perinteisesti vahvana on ollut taksiasemaa, taksilupa on ollut vaikea saada ja siinä on pitänyt olla kunnon ammattilainen ja taksi on myös hyvin niin kuin, ollut kallis ajaa Suomessa. Eli taksikyyditys on ollut hyvin säännösteltyä. Ja nyt sitten Uberi, jossa kuskin vaatimukset ovat paljon pienemmät, niin tulee luultavasti laskemaan hintoja Suomessa huomattavasti. Ja tämä saattaa sitten aiheuttaa työllisyysongelmia ja sitten ihan taloudellisia ongelmia joillekin osapuolille. Tässä tämä lyhykäisyydessään elinkaariajattelusta ja kiertotaloudesta. Tehtävien avulla toivottavasti pääset syventymään hieman tarkemmin siihen, miten kiertotalous toimii ja mitä elinkaariajattelussa sitten otetaan huomioon. Tehtävissä esimerkiksi käsitteitä tulee lisää, vaikkapa sellainen sana kuin sivuvirta tulee sinulle tutuksi. Ja tehtävissä myös esitellään Sitran toimintaa ja esimerkiksi Suomen tiekartta kiertotalouteen selvityksen avulla. Toivottavasti opit jotain. Ja seuraavassa luennossa katsotaan tarkemmin näitä kestävän kehityksen mittareita. Moikka!